Da er så heldig å ha fått med meg universitetslektor Rita Li fra Universitetet i Sør-Øst-Norge. Rita, aller først, kan ikke du fortelle oss litt først om din personlige erfaring med undervisningsmetoden Flipp Plattform? Jo, gjerne det. Takk for invitasjonen, Magnus. Veldig hyggelig. Den første videoen jeg laget, det var i 2008. Da begynte å titte og snuse litt forsiktig på metoden. O n så har jeg skrive en artikel om metoden eh, som er underpublikering. Men melle om 2008 eh, denne videon og artikeln så har je der brugt undervisningsmetoden på cykbærstudenente eh, i altt fra ett fag til at det har flyppet eh, hele ämne. Eh, jeg har også undervist andre kolleger i metoden jeg har hal undervisning på UHH. Jeg hadde flere innlegg på konferenser. jeg har blogget, jeg har skrevet et essay. Men nå har jeg altså ferdigstilt en artiklen, och det som gjorde att jeg havnet der da, det var att jeg ofte ble svar skyldig når, nei, når kollegaer spurte mig hva er egentlig Flyp Classroom, og hvordan kan jeg anvende den på best mulig måte, og da begynte jeg å dypdykke ned i forskningen. Og det jeg fant da, det var at Flipladsrom har oppnådd veldig stor popularitet på alle utdanningsnivåer og fagdiscipliner. Og det er gjort mye forskning, særlig de siste fem årene. Men på tross av det høye antallet publiserte artikler, da, så er det enda ikke gjort noe omfattende forskning som sier at Flipladsrom er en egnet metode for undervisning. Eller like mye, hva er egentlig Flipladsrom? Det jeg fant, det er at emperien som foreligger ofte veldig sprikende design, det er, ikke, det er lite teoretisk krammeverk, og funnene varierer veldig. Så her har vi liksom et ganske hjørmete, sprikende eh, forskningslandskap knyttet til flip-classroom. Og så kan vi se si en ting, altså, vi kan se si tre ting. Det er at flip-classroom er underevaluert, det er underteorisk. Teoretisert, og det under forsket det er de tre funnene som går igjen. Mm. Kan du fortelle oss litt om hva du kom fram til, for du har sett på veldig mange artikler publisert om Flippglasrom. Ja, det, hvis vi kan se på hvorfor først, da. hvorfor skal man bruke denne metoden, så også her finner vi veldig sprikende resultater. Noen forskere hevder at den største effekten av flipped classroom er hvordan jeg tilrettelegger for aktiv læring. Så det er liksom aktiv læring-elementet som er liksom det som gir best effekt. Så i den grad flipped classroom tilrettelegger for, for aktiv læring, så gir den effekt andre derimot finner at effekten av Flip Classroom ligger i det digitale læringsmateriell og de aktivitetene som studentene skal gjøre før de kommer på campus eller på skolen. Så også her finner vi ingen entydige svar. Ok, det er vanskelig å finne en enhetlig vurdering av hva Flip Classroom er, men kan du prøve å systematisere dette litt for oss? Ja, det jeg også var veldig nysgjerrig på vad er det for noe egentlig, og hva slags teoretisk rammeverk är det som ligger till grund for denne metoden? Eh, så det vi gjorde da, det var at vi fant 435 artiklar som så særlig på flykulasjum om aktiv læring. Og så måtte vi da ta bort 100, nei, 65 prosent av de artiklene, eh, fordi de hade ikke noe teoretisk rammeverk. De bare beskrev på en måte hva de hade gjort, men ikke varför de hade gjort det på den måten. Så då kan vi också se si att ett av huvudfundena i min artikel är att 65 av artiklarna manglar ett teoretiskt ramverk. i den grad de hadde teoretiskt ramverk så satte jag med 155 artiklar och det är mange artiklar att gå in og så se på systematisk. Men i den grad de hadde et rammeverk, så var det veldig forskjellig nivå. Noen bare beskrev dette med en-to-setninger, andre hadde hele, hele kapitlet på det, mener jeg. Eh, og så er det et hovedfunn til at det teoretiske rammeverket som flest använder er knyttet til konstruktivisme og mange underkategorier som hører in under konstruktiv konstruktivismen, hvor også aktiv læring er kanskje den teorien, det er jo ikke en teori, men det kanske det begrepet som blir mest henvist til i disse artiklene. Og så var jeg også litt nysgjerrig på å se på hvordan er det de definerer Flipp Klasserom, disse artiklene. Og da er det heller ingen felles definisjon der. allt fra att det er en pedagogisk metode til att det er en hybrid læringsmetode til att det er aktiv læringsdesign og så videre. Så her hadde vi også alle varianter. Mm. Da lurer jeg på, hvordan sier forskningen at det er best å ta i bruk undervisningsmetoden Flipp-Klas-From? Beklager Magnus, jeg kan heller ikke gi deg et enkelstående svar der heller, for det finnes ingen enkelstående modell for hvordan man skal anvende denne metoden. Men det vi kan si, da, som vi vet, det er at metoden inneholder to fase eller kjerneelementer. Det er det som skjer før campus, og det er det som skjer under campus. Og det er Campus-komponenten som er liksom det kritiske elementet her. Eh, men fordi det er liksom den aktive læringsbiten, altså det som skjer på Campus, som gir effekt. Men dessverre så er det sånn at mange nye begynnere, eller de som starter med metoden, de går seg litt vild og bruker veldig mye tid på å produsere gode undervisningsvideoer eller annet læringsmateriell. Så glemmer de litt på en måte hva som skal skje på Campus. Og, og i noe forskning som jeg så, da, eller ganske mye, så er det blitt hevdet at læringseffekten av flyktpladsrom er bare et resultat av hvordan aktiv læring implementeres. Så det er vel det korte eh, svaret jeg kan gi her. Mm. Da har du på en måte tegnet opp et veldig fragmentert forskningslandskap på dette her. Kan du prøve å hjelpe oss å dra noen konklusioner ut av dette? Ja, da, det kan jeg forsøke. Eh, Min konklusjon er at selv om det er en veldig sterk økning i antall publiserte artikler fra 2011, så er det enda ikke noe teoretisk rammeverk for denne metoden. Vi kan se si at det flykt classroom er en unik kombinasjon av mange ulike læringsteorier. Og I en undervisningssituasjon så er det ikke vanlig at vi på en måte finner en salatbolle eller et koltbor av ulike læringsteorier. Et eksempel er at hvis du har sykepleierstudenter som skal lære seg hjertesanatomi, dette er sånn typisk puggefag, de ska pugge, de ska huske, de ska teste. Då er for exempel en diskursanalyse eller problembasert læring en liten, lite egnet metode for å oppnå kunskap. Men når studentene kommer dit at de skal bruke kunskap om hjertesanatomi i hvordan det er å leve med hjertesvift for pasientene, da vil kanskje typisk aktive læringsmetoder som case-læring, problembasert læring, være en mer hensiktsmessig metode. Så det er så det er liksom, vi kan se at en anvendelse av ulike perspektiver på læring både kan være veldig hensiktsmessig og naturlig for det er jo ikke syvende og sist læringsutbytte eller læringsmålet som er styrende for valg av metode.